هاج قلبي بالبكاء وارتوت منه سماء من يتيم في حياة يشتكي مر البلاء قد ينام الليل جوعا في شقاء لم يجد قلبا عطوفا كبيه في النقاء قد بكى من سوء حال اين يا أمي دواء بشروهم ان ربي حافظ من كل داء هاج قلبي بالبكاء وارتوت منه سمائي من يتيم في حياة يشتكي مر البلاء اخبروا كل اليتامى عن امام الانبياء فارتقى مثل الضياء حينما حنت حليمة فضلت فوق النساء قلبي بالبكاء وارتوت منه سماء من يتيم في حياة يشتكي مر البلاء كي تفوزوا بالعطاء كفلوا الايتام فزتم في صفوف الانبياء زحموهم في جنان وسعدوا بعض